جلوان نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے کہلوائے نور ہے کہ شرا پار رضا کہلو نور ہے سراپا رضا کہ تصویر سنیت کے چہرہ رضا کا ہے تصویر سنت چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کے کو ہیں ہم وادی رضاک کو مالا کا ہے مالا جی رضا کہ جسمت دیکھ گے وہ علاقہ رضا کا کہ جسمت جی دیکھ گے وہ علاقہ ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جس اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر جس اٹھے کتنا رضا کریں اتنا آنند آج فری رضا کریں کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے کسی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے دربار مصنف میں ٹھکانہ رضا کا ہے دربار مصطف میں ٹھکانہ رضا کا ہے الفاظ بغر ہیں دلیلوں کی دھار پر الفاظ بغیر دلیلوں کی دھار پر چلتا ہوا پل گی دھارا رضا ہے چلتا ہوا قلم پل کی دھارا رضا ہے بادی رضا کی کو ہے مالا کا ہے چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا یعنی اٹل پہا رادہ رضا تم اٹل پگا ارادہ رضا تریاف صوح کے رباشا میں ہے دریا فسوہت کے بعی مغ دریا فسوہتر با شاہ اری ہے جی لہجہ رضا ہے یہ سہل منت لہجہ رضا کا ہے جو, جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اس نے لکھ anchor. دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہل کی نقطہ آرو نجا کہ قلم کی آبرو نقطہ رضا کہ اگلو بھی لکھا بہت بہت دین اگر بھی ہے بہت دیر پر مد جو کچھ ہے عشو زین وہ تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس میں وہ اللہ رضا, رضا کا ہے اور اس دور لفت نظر خوش عقیدگی اس دور لفت نظر خوش اپنی بہیے سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے رش گی چہرہ رضا کا ہے